Всім привіт! З вами Сергій Поліщук. І сьогодні хочу вам провести невеличкий майстер-клас по тому, як користуватися звуковими всякими налаштуваннями, налаштуваннями звуку в програмі Adobe Premiere. Справа в тому, що дуже багато мені ставляться запитання учні і в коментарях на, до моїх відеоблогів пишуть, як користуватися звуком, як вирівнювати звук, як працювати взагалі зі звуком в більш складних, скажімо так, варіантах, ніж просто піднімати рівень звуку або опускати його. І я хочу вам показати деякі налаштування, які ви можете використовувати, особливо якщо ви теж пишете записуєте голос, записуєте там, не знаю, інтерв'ю, записуєте майстер-класи, е, ну, якось працюєте не лише з відео, а й зі звуком, і для вас важливо, щоб звук можна було міняти, додавати різні аудіоефекти. і ви працюєте в програмі до то я хочу вам показати, як, е, які тут є е, можливості і варіанти. Е, перед цим не забудьте підписатися на мій YouTube-канал, і поставити лайк до цього відео, якщо ну, сподіваюся, вам сподобається цей відеоролик. Отже, дивіться, я закинув на, <кій> закинув на в програму до свій майстер-клас якийсь, от, і хочу показати, які можливості зі звуком можуть, як можна попрацювати тут зі звуком. Отже, дивіться, а, ну, звісно, я от Розширюю аудіодорожку, і ви бачите, що, і ви бачите, що. Просто піднімати і опускати звук — це якби, ну, єдине те, що пропонує нам Premiere. Крім того, е, можливо, ви знаєте, що крім опускання і піднімання ось цією білою лінією, можна відкрити віконце Audio Clip Mix, oh. да, і тут теж користуватися ось цим ползуночком, бігунком, яким е, теж можна регулювати рівень е, звуку в програмі Edo Premiere. Ну, але, як можна робити інші маніпуляції? Отже, диві... дивіться. Спочатку вам треба знайти вкладку, яка називається не аудіо кліп міксер, а аудіо трек міксер. І вона може бути у вас закладена ось в цій верхній панелі. Якщо її тут немає, як у мене зараз, я навмисно її закрив, ви заходите во вкладочку Window і ось тут шукаєте оцю вкладку, аудіо, трек, міксер. Ставимо на неї галочку, і от вона відкривається ось у нас в цій панельці. Це така... І трошки Друга. тут по-іншому це все виглядає. Друга. Значить, Дивіться. Значить, а а... Нас а... з нашого... Для того, щоб Друга. далі працювати, вам потрібно на оцій панельці нажати, ну, в будь-якому місці, нажати праву кнопочку, не праву, а ось на оцю скобочку натиснути, і подивитись, ось тут є купа різноманітних-різноманітних вкладочок. Ну і от, наприклад, як правило, можна обрати просто вкладочку Special, далі «Мастеринг» і у нас з'являється mastering. Робимо подвійний клік і от у нас вилазить така, така от табличка, де ми можемо робити різноманітні... Можна це у нас інструмент. реверберація. Проводив майстер, який займається виготовленням. Можна ось такі штуки робити. Су. Дивіться, ось. ...провіз майстер-клас для ветеранів війни на Донбасі і всіх бажаючих. І ми от також взяли в цьому участь. Ну я вирішив потроху не тільки зробити цей інструмент, цей посох палку дощу, а ще і зняти про це відеоролик. Я трошки походив своєю камерою. От, якщо ви чули, то е, отакими різними штуками я роблю різноманітні е, різноманітні маніпу маніпуляції і можна таким чином змінювати е, високі, низькі частоти, ну тобто підбирати те, як, ну як вам подобається працювати, значить е, працювати таким чином зі звуком. Це ще не все. Крім того, можна теж саме цими бігуночками тут теж робити високі, низькі там, гейн під, під, піднімати, опускати. Це все, це все можна е, на слух робити і так, як вам подобається, як би ви хотіли, щоб воно значить, виглядало. Крім того, дивіться, це один з варіантів. Крім того, Можна з правого боку відкрити інше віконце. Дивіться, заходимо во вкладочку Window. І тут знаходимо ем, вкладку, яка називається Essential Sound. Вибираємо її, і ось у нас з'являється вкладочка Essential Sound. І тут дивимось, у нас є кілька вкладок. Нам потрібно зараз через те, що ми працюємо з, зі звуком, ну в смислі з голосом, ми відкриваємо вкладку, яка називається, зараз я отут -от приберу оці, так, і тут приберу, щоб у нас все було чистенько. Я прибрав оці мастеринг. значить, дивіться, відкриваємо вкладочку «Діалог», ось. І зараз я теж е, не буду говорити, а більше покажу, е, які тут у нас Пресет, можуть то, бути але, варіанти. Якщо. Ну дивіться, по-перше, у нас є пресети. Тут є багато пресетів, і зараз я по ним поклацую, ви побачите, зараз голосніше зроблю, побачите, які у нас е, пропонує сам прем'єр, різноманітні пресети. Дивіться. Друзі, всім привіт! Так, Спілку ветеранів е, АТО, е, е, е, учасників війни на Донбасі. Uh -huh. в якій проводилася серія е, різноманітних майстер-класів. І один з цих майстер-класів е, стосувався виготовлення такого старовинного Тут, інструменту. Я... Бачите, е, баланс там, mail, ну, тобто жіночий, чоловічий, клинап. Е, ш... прийшов до нас з Чілі і Перу. І цей інструмент е, називається рейсму. Uh -huh. а вона називається палка до цю, або так, дощу або поток дощу. Це така старовинна радіо. Е, до речі, в чи Перу він виготовляється з кактуса. Фром радіо радіо, що тут у нас the телефон the, uh, українського з нашої української рослини. Ця рослина називається борщовик. От вона, до речі, отруйна, але якщо її ну well, well, коротше, з неї можна виготовити well, велика well, кімната. Так от Олександр Лисенко проводить майстер, який займається виготовити кімната інструментів. Провів майстер-клас для ветеранів війни на Донбасі, і всіх бажаючих. І ну, подкаст. Значить, ну, по-перше, можна по цим пресетам пройтися. Да? Якщо, значить, ви не пресетом користуєтесь, то можна спробувати тоді самостійно походити по цим різноманітним бігуночкам, а також, от, де у нас тут еквалайзер, теж можна, є тут купа різних, якби, варіантів, що можна обирати і потім засто... застосовувати. Ну, дивіться, а значить. Наприклад, майстер-клас для ага. ветеранів війни на Донбасі і всіх бажаючих. І ми от також взяли в цьому участь. Ну і я вирішив потроху не тільки так. зробити цей інструмент, цей посов палку дощу, а ще й, Ось і Ось у нас нація, можна е, тут Я трошки походив своєю камерою. Тут застосування, я в принципі не планував зйомку, ну, але так кілька планів накидав, та планів познімав. Потім дома подивився. і ну, чому б не зробити з цього невеличкий відеоролик, який я, якщо ви додивитесь це відео до кінця, покажу вам. А зараз хотів би деякі деталі Radio, 에, там, старе радіо в чому була там, в чому особливість і специфіка Телефон. цього ролику. Ну зйомка досить проста. Я про ну і так далі. Тобто, дивіться, процес, друзі, в... дивіться, можна пройтися по цим, ви повиставляти і застосування. Е, і, е, ну, тобто по, оці всі вкладки, вони, от е, реверберація, це теж такий, типа, ехо, да. Потім вдома подивився, ну, чому б не зробити з цього невеличкий відео. Да, Ось тут Я, у нас в церкві. Ці, до кінця, покажу вам, а зараз хотів би деякі деталі розказати, в mm -hmm. чому була... Yeah. В цьому особливість і специфіка цього роліку. Ну, зйомка досить проста. Я просто знімав весь процес, а вже на монтажі і е застосування. Все, я як як би... підфарбував. Вот. А, дивіться, от це якби найпростіші та, такі штуки, які, це, які, ви, які ви можете, які можете використовувати. Значить, е Отже, пресети. Причому це можна застосовувати не обов'язково до всього да, вашого звуку. А, ну, а робити, якби, ну, тіпа, такі ефекти. Якщо ви хочете ефект телефона, значить, вмикнули, там, наприклад, розрізали, взяли, там, розрізали шматочок, да, і от, і от на цьому шматку у мене там буде, наприклад, ефект, там, тіпа, ефект телефону, да, от, якщо... А коли закінчиться цей отрізочок, значить піде далі звичайний. Да? Або якщо там якийсь інший там шматок, да? наприклад, тут ми можемо йому не телефона, а там не знаю, де у нас там реверб, там, церкві, да, ефект і тоже маунт. Значить, тут у нас такий ефект. А ще Ну, тобто, ось таким чином. От. Е, я думаю, що з цим зрозуміло. Значить, і крім того, дивіться, якщо це все, е, зараз я познімаю ці всі галочки, да, якщо галочки зняти, то тоді все залишається е, ось, не таким, як і було. І на пресетах у нас е, Custom, тут Default ставимо, ой-ой-ой, Default. Да. А ще, дивіться, можна робити такі, ну, коли ви вибираєте, можна просто натиснути, от я іноді так роблю зараз, отут от, приберу, приберу ці перези. з'єднаю join, і тут з'єднаю join, і тут теж з'єднаю. От. І вибираю Auto-Match, тобто воно, Premier сам вам пропонує ну, якби найкращий, варіант. Якщо ви бачите, що з вашим звуком щось, щось не те, щось не так, і ви не знаєте, як ви хочете його покращити, можна просто зай зайшовши сюди, ось, вибрати Auto-Match, да? і от він вам там запропонує Також ну, я я вибираю, якийсь вибираю, свій варіант. Тобто він там виправить, сам побудує якісь там криві там, з приводу низьких частот, високих частот, рівня звуку, там, прибирання шумів і от запропонує. Таким чином. Я іноді так роблю, коли не хочу сильно морочитися, але думаю, ну як би мені частіше звук зробити. Я от вибираю автомет, і він як би може... Ну я вирішив потроху не тільки зробити цей інструмент... Запропонувати. Це, це, Або якщо хочемо скинути, то нажимаємо reset. Зняти про це відеоролик. Можна я порівняти. Ось рідний звук. Я в принципі не планував зйомку, ну, але так кілька планів... Зупиняю, бо щось не хоче на ходу. А ось авто автомедж. О, от тепер да. В накидав кілька планів. Ну, я, я, я чую, що трошки м'якішим він його зробив. Отаким чином. Ну, і тут, як я сказав, тут є, тут є ще різноманітні, цей, різноманітні фільтри, еквалайзери, баси там і так далі, де ви можете, дивіться, ви обираєте, ви обираєте якийсь цей. От я бас обрав, да? Потім по ньому двічі клацаєте. А ну так еквалайзер. А, а це, ну, цей варіант це просто, значить, ан, ну, І можна інструментів провести майстер-клас для ветеранів війни на Донбасі. Ну, всі, будь і ми от так взяли в цьому я вирішив потроху не тільки зробити цей інструмент, цей посов палку дощу, а ще і зняти про це відеоролик. як правило, дивіться, коли ви обираєте якийсь із цих варіантів, потім по ньому, потім по ньому двічі клацаєте і далі воно розкриває нам по-перше пресети пропонує різноманітні, да? а по-друге, ручне налаштування. Тобто, якщо ви сильно хочете заморочитись, так би мовити, і попрацювати зі, звук, зі звуком, розібратися, які тут є варіанти, тут просто безліч, безліч всяких, не потрібно, знаєте, окрему програму, яка працює з аудіо. А в прем'єрі дуже багато різноманітних налаштувань. От ми там взяли там Flanger, да? от я, дивіться, вибрав спочатку нон, да? потім обираю що я там вибираю, вибираю. От, де я ще, я вже не побачив, де я там от flanger, да, modulation. От, уже. Далі я по ньому двічі клацаю і далі дивлюсь дефолт потім вдома подивився, ну, ну чому б не зробити цього невеличкий відеоролик, який я, якщо ви ці відео до конца, покажу вам. Зараз хотів би деякі деталі, mm. розказати, в, в, чому була, в чому особливість і специфіка цього ролику. Ну, тут... Зйомка досить проста, я mm. просто знімав весь процес, а вже Або потужі, його взагалі прибрати. Е, що, я трошки підфарбував відео, додав такої... Ну і так далі, друзі. Е, ось ви бачите, так? Да? Вибрали, спешл, там, дисторшн. І можна сказати, або такого mm -hmm. цегляного трошки. Двічі колегу. класнули. Можете звернути на це увагу. І, і далі і працюємо вже з... С... роботи було зі звуком. Я, до речі, дуже часто про це наголошую. Так, да, і працюємо Якщо далі з... Ви якийсь ролик, обов'язково подбайте про звук. Я хотів би, щоб переглядаючи цей відеоролик... Ну, таким чином. Ну і так само тут багато різноманітних спецефектів, аудіоефектів, з якими можна працювати, ну от як би так. Тобто це у нас більш така стандартна базова, стандартні базові налаштування, а тут купа-купа різних налаштувань, з якими можна працювати. Причому можна накладати, наприклад, ви вибрали тут distortion, а можна накласти ще до нього, і ще там вибрати, ну там... Мастеринг і, і з цим мастерингом далі теж працювати ви звернули увагу От тут. на те. Допрацьовуємо ще, що відбувається зі звуком. Я підібрав музику. Музика mm. була, ну скажем, не не ритмічна. Ви послухаєте, вона якби така переливчата. Ну от, і, і так далі. Тобто, додаєте там, додаєте, хочете, додаєте ще, і ще, і ще, і ще різних різних там різних цих різних ефектів. І воно все буде накладатися, накладатися. Інструменти, інструменти чи інструменти. Зрозуміло. Ну, добре, друзі, я думаю, що тепер ви зможете самі в цьому якби порозбиратися і спробувати щось зробити, і сподіваюся, що у вас із цього е, вийде ну, якась така гарна, е, вийде гарний результат, де ви зможете змінити е, якість свого звуку, попрацювавши над вашими начітками, додатковими звуками. Тобто тут так само можна працювати, якщо у вас кілька доріжок з музикою, з аудіоефектами. Е, можна їх всі е, через ці еквалайзери, через оці всі криві пропускати і робити ті ефекти, які вам потрібно. Вам просто для цього треба час і бажання. А технічних можливостей до прем'єр дає велику кількість. Сподіваюсь, друзі, вам сподобався цей урок. Якщо так, поставте лайк до цього відео. Підпишіться на мій YouTube-канал. Можете підтримати мене на Patreon лише одним доларом. Також можете придбати один із моїх онлайн-курсів. Відеозйомка, відеомонтаж. Це може бути самостійне навчання або з моєю підтримкою онлайн. Ну і до зустрічі на моєму YouTube-каналі. Всім пока!